Said, okay. okay. okay. right, YouTube channel, I have�� gon kenwani often because god who alone gave? There Geralt is a gak od gehen setting soil ට ගිහින් account වලට ගිහින් account ing ඊළඟට google account එකට ගිහින් google account වෙනකම් ගිහින් email එක ළඟින් තියෙන phone key tala වල මේ මනුස්ස රූපය කොහෙද තියෙන්නේ තේ යනවා. එංගට ලෝඩ් වෙනවා. ෆෝන් එකේ ඉස්සරහට දැල් දාලා සෙන් ලොක් එක දෙන්න වෙනවා. ඊළඟට ක්‍රියේට් ගිහින් වනුව ඉාශ iterate 왼emploð ව ද පික් ව ඉෙපා ීබ් වනා ඇවවන වැික තොයේ ,ächeන්න බ male ද female ද කියන්න ඕනේ. ඒක કોઈ ගන්න කියලා හනවා. password ඊළඟට phone number නඩ ගෝ දෙන්න ඕනේ. Next දෙන්න හැම. පැටිට ගියාම අය ගේන් කී බැටරි කියලා ඊළඟට <Martans> <default> <kanskeÇa destaca> <to> Google Services කියලා ලෝඩ් වෙනවා. ඊළඟට Google account එකක් හදනවා. අනේ මෙහෙම යාළුවනේ හදාගන්නේ. ඊතලම වලට වීඩියෝ එක අපි තවත් වීඩියෝකින් හමුවෙමු.